А ви знали, що для того, щоб постановку роки відпрацювати, треба медитувати з посібником малювання на голові. Це був перший спосіб. А другий я вам зараз покажу. Отже, якщо ви сильно все-таки перенатискаєте на лінію, занадто намагаєтеся контролювати лінію, саме за рахунок натиску, а не за рахунок розслаблення, як це краще робити, спробуйте такий лайфхак по-перше, візьміть простий олівець простий, гостро заточений олівець бажано, щоб він був новий і довгий і оцей новий довгий олівець візьміть за самесенький кінчик і спробуйте штрихувати таким чином По-перше, таке штрихування дає вам можливість робити більший об'єм колонки штрихів. По-друге, така постановка руки практично повністю ем, обмежує вас у натиску. Коротше, вона не дає вам ніяк натискати на олівець Ви або, знаєте, тиснете, або, значить, закінчити. Треба мати реальний талант, щоб тримати довгий олівець за самий кінчик І примудрятися натискати в момент штрихування Тим більше в момент швидкого штрихування А швидкість ваша, ще раз продемонструю, приблизно така Ну а посібники завжди тримайте поруч, в них багато корисного.